Szeretettel köszöntöm Önöket, 17 éve oktatok pszichológusként pedagógiát és pszichológiát lendő tanítóknak, kisgyermeknevelőknek és óvodapedagógusoknak, Hiszek abban, hogy társadalmat formálni óvodások nevelésével lehetséges. Nagyon fontos ez a fajta belső leképezés, mert azt fogja meghatározni, hogy például meg tudok elolni egy probléma. Kolosai Nedda épp pszichológia órát tart az Ötvös Loránd Tudományegyetem tanító és óvóképző karán, ott, ahol ő is az első diplomáját szerezte. Úgy gondolja, ez is az oka annak, hogy könnyen szót ért a hallgatóival, hiszen annak idején ugyancsak ezeket a tantárgyakat tanulta és tudja milyen általános iskolásokat tanítani. Nagyon szeretek ezzel a korosztályjal dolgozni, mert még úgy jönnek be, egyébként 18 évesen, hogy egy ilyen nagy erőt hoznak be tanító és óvóképzők arra. Nagyon lelkesek, és szeretem megtartani ezt a lelkesedést, és továbbvinni ezt a lelkesedést, és nagyon szeretném azt, hogyha olyan szemlélettel mennének ki, ami a gyerekeknek is megfelelő. Tehát, hogyha ez a két dolog így össet találkozhatna. Nem úgy született, hogy tanító akar lenni, de az első gyakorlaton kiderült, nem véletlenül választotta ezt a szakot. Amikor az első gyakorlatomon voltam, akkor egyszer csak valahogy történt valami. Nagyon-nagyon izgultam, de hogy lett egyfajta csend, amikor azt éreztem, hogy így jönnek velem, hogy, hogy én ezt tudom csinálni vagy amikor egy hosszabb gyakorlatomnál, emlékszem, hogy először még hátul ültünk, az volt a hospitálás, és így besütött a nap, és akkor így az volt az érzésem, hogy gyerekillat, elálló fülek, de jó helyen vagyok. Ezután jelentkezett pszichológia szakra. Korábban úgy gondolta, hogy a pszichológusok belelátnak az emberek lelkébe, minden problémát megoldanak. Ma már tudja, hogy ez korán sincs így. A pszichológust egyfajta úti tekinti, aki segítheti az embereket abban, hogy végigjárják a saját útjukat. Persze saját gyerekei nevelésében, tanításánál, szintén használt vette mindannak, ami tanulmányai során ellesett, de úgy véli, maga is sokat tanult két lányától. Azért azt kell mondanom, hogy egy ilyen túlképzett pszichológusként nem feltétlenül megfelelően fordultam azonnal a gyerekeimhez, mindig ott volt ez a kérdés, hogy hogy lehet jól nevelni, hogy mit is kell ehhez csinálni, csak nem feltétlenül voltak meg a jó módszerei. Emlékszem, hogy pankát még folyamatosan fejleszteni akartam. Ugyanakkor mégiscsak, amikor a második gyerekem megszületett, akkor azt elterveztem, hogy mostantól szeretgetni fogom. Ugye ez a legfontosabb, hogy egy nagyon nagy biztonságot fogok köréépíteni. Kolosai Nedda négy éves korától versenyszerűen úszott. Napi kétszer járt edzésre. A sport megtanította arra, hogy mi az az alázat és belső erőt adott neki. Ugyanakkor megfogadta, hogy saját gyerekei nem lesznek versenysportolók. A mozgás megmaradt az életében, így tud a legkövetkező kikapcsolódni, feloldódni. Most arra kérem önöket, hogy képzeljenek el egy óvodás gyermeket. Én egy kis szöszihajú óvodást képzelek, huncut, barna szemmel, kis óvodás pocakkal, és ezt az óvodást megfeljük nézni, hogy milyen okokból vihetjük be a múzeumba úgy, hogy ez a múzeum az ő tanulását szolgálja. Egy óvodás gyermekrajzát mutatja nekünk Kolosai Nedda. A rajzok elemzésekor ő és tanítványai főként arra kíváncsiak, hogy a kicsik hogyan használják az ábrázolást élményeik megjelenítésére, érzelmeik kifejezésére. Ez például egy olyan rajz, ahol ugye látszik az, hogy lovat akart rajzolni, telerakta, telezsúfolt a, a lapot a lovaival és az is nagyon jellemző az óvodásra, hogy nem olyan színeket használ, ami a valóságnak megfelelő, és ez teljesen rendben van. Ugye hallottam már ilyet, amikor rajzolt egy és hogy de hát néz ki, milyen színe van egy fának, vagy egy falevélnek, és nagyon sokszor szerintem egyébként lila, de itt az a lényeg, hogy mivel az érzelmeit fejezi ki a rajzában, ezért természetesen más színeket is választ gyerekek játszanak, rajzolnak az ELTE gyakorló óvodájában. Ebben a korban a kicsik legfontosabb tevékenysége a játék, mert ezen keresztül értik meg a világot. Ez az óvodások legintenzívebb tanulási formája. Ezért fontos, hogy a felnőttek megteremtsék számukra a szabad játék lehetőségét. A gyermek testi lelki szükségleteiből kell kiindulni, például az óvodás gyermek testi lelki szükségleteiből, akinek alapvető testi lelki szükséglete a játék, a mese és az, hogy legyen szabad ideje. És ez a felnőtt felelőssége, hogy megadja ehhez a tereket, és hogy megadja ehhez a napi időbeosztásban az időt, és ettől ne vegyék el azok a tevékenységek, hogy mondjuk az óvodás angolórára jár, vagy versenysportol például, hanem alapvetően arra legyen módja, hogy mindazt az élményt, ami Éri, azt feldolgozza, hogy ezt valamilyen módon meg tudja mutatni, akár a rajzain keresztül, akár a játékában. Kolosai Nedda és munkatársai egyik kutatásukban azzal foglalkoznak, hogy az elmúlt 70 évben hogyan változtak a játékszerek, a játékterek a gyerekek életében. A grundok az utcai játék eltűnésével a mai gyerekek milyen helyszíneket választanak, és ehhez kapcsolható egy friss kutatás is, amelyben azt vizsgálják, hogy a múzeum miként válhat az óvodáskorú gyerekek kulturális játszóterévé, hogyan lehet számukra is érdekessé tenni a múzeumok kincseit. A kutatáshoz az ELTE tanító és óvóképzőkar több tanszékének szakembere is csatlakozott. Azt szeretnénk elérni, hogy egyrészt a múzeumoknak legyen egy olyan szemlélete, hogy az óvodást, aki egy másfajta, egy sajátos gondolkodással rendelkezik, el tudják érni. Hogy olyan programokat tudjanak kínálni, hogy olyan módszerekkel közelítsék. az egyébként fantasztikus anyagaikat a gyerekekhez, amivel felkeltik az érdeklődésüket, és egy valódi tanulási terepet tudnak biztosítani a számukra de az is egy nagyon fontos célunk, hogy a már meglévő fantasztikus programokhoz hozzákapcsoljuk az óvodapedagógusokat, például a hallgatóinkat, és úgy épül fel a kutatásunk, hogy benne vannak az óvodák, az óvodások, benne van a felsőoktatás, illetve a múzeumpedagógia, és ezt a három színteret, mint egy mediátorként próbáljuk összekötni. Ehhez kialakítottak egy mintaprojektet is, azaz olyan óvodásoknak való foglalkozást, amelyet rugalmasan alkalmazhat egy-egy múzeum. A hallgatók körében is kedvelt ez a kutatási terület. Egyre gyakrabban választják szakdolgozati témának. A színpadon Kolosai Nedda, és témája a gyermekkultúra aktív ápolása, óvodások a múzeumban. Kérem azt, hogy ezt az elképzelt kis most sétáltassák oda a saját mentális képükön egy nagy ajtó elé. Szeretne ezen az ajtón bemenni ez az óvodás? Ez az ajtó egy múzeumba vezet. Azt fogjuk megnézni, hogy milyen a jó múzeum, milyen az a múzeum, amely élményszerű tanulás terepévé változtatja a tanulást az óvodás számára, illetve azt is meg nézni, hogy miért jó az óvodás számára, hogyha bemegy ebbe a múzeumba. Mérei Ferenc azt mondja, hogy ahol untatnak, onnan menekülj. Nagyon sokszor mondták neki azt, hogy de hát a tanulás unalmas, az iskola unalmas. Van, aki óvodába sem szeret járni, de ő egy nagyon makacs ember volt, nagyon fontosnak tartotta azt, hogy tanulás csak ott lehetséges, ahol az érdeklődést felkeltettük, ahol a gyermeket állítottuk a gondolkodásunk középpontjába. Szintén Mérei Ferenc mondta azt, hogy a felnőtt csak álmodni tud úgy, ahogyan egy gyermek élni, mindez, a gondolatot is fontos tiszteletben tartanunk, amikor az óvodások múzeumi tanulásáról gondolkodunk. Mi a kutatásunkban megkérdeztünk arról tanítókat, óvodapedagógusokat, szülőket, hogy vajon milyen gyermeket szeretnének nevelni, akár az iskolai osztályukban, akár az óvodai csoportjukban, akár milyen legyen a saját gyermekük. Itt nagyon differenciált válaszokat kaptunk, leegyszeresítve ezeket a válaszokat a következőkben lehet összefoglalni. Az intézmények válasza erre a kérdése az, hogy legyen minél több ismerete a gyermeknek, alkalmazkodjon szabályokhoz, tartson be társadalmi normákat, legyen jól szocializált. Ugyanakkor a szülő válasza az, hogy legyen a gyermeke boldog, bontakoztassa ki képességeit, váljon azzá, amivé válhat, amivé az ő képességei őt predestinálják. Érdekes lenne egy kutatásban megkérdezni a gyermekeket, meghallgatni a gyermekek hangját arról, hogy vajon milyen legyen az iskola, milyen legyen az óvoda, milyennek legyenek azok a tanulási szinterek, ahol ő élményszerűen tudja átélni a tanulást. Nagyon fontos óvodáskorban, és ugye, amikor az óvodában voltunk, azt lehetett látni itt ezen a kis bejátszáson, hogy az óvodások érzelmeket fejeznek ki a rajzaikkal, nem azt fogják megmutatni nekünk, hogy mit tudnak a világról, hanem az élményfeldolgozás egy módjaként azt fogják megmutatni, hogy mit szeretnének láttatni teljesen más színeket használnak, sokkal zsúfoltabbá teszik a rajzukat, azért, mert az érzelmeiket fejezik ki a rajzaikban, és nem pedig a tudásukat mutatják meg a világról. Az eltett tanító és óvóképző karán, a gyermekkultúra állandó kiállításon úgy helyeztünk el egy tükröt, hogy az arra járó, arra sétáló emberek megláthassák benne saját magukat. Amikor az arra járó belenéz ebbe a tükörbe, akkor a tükör köré a következő szöveget írtuk, amit ő elolvashat, a gyermekkultúrát formáló, fontos ember arcképe. Mert az a célunk, hogy arra felhívjuk a figyelmet például ezzel az állandó kiállítással, hogy mi mindannyian, akik például itt vagyunk ebben a teremben, vagy hallgatjuk ezt az előadást, aktívan formáljuk a gyermekkultúrát, akár szülőként, akár pedagógusként, akár pedig egyetemi oktatóként. Ugyebár, hogyha ott van ez a kis kép, az az aranyos óvodás az önök vállán fején, vagy szívében, ahol éppen találtak neki helyet, akkor érdemes azt átgondolnunk, hogy miért is menjen be a múzeumba. Kutatások azt mutatják, hogy a múzeum az élményszerű tanulás terepévé válhat azért, mert személyesé teszi az óvodás számára a tanulást, létrehozza a generációk közötti párbeszédet, egy olyan védett teret biztosít az óvodás számára a tanulásra, ami azonnal élményszerű tanulás szintere is lehet, valamint a már meglévő tudását úgy tudja alkalmazni, hogy ez nem tantágy és tudománycentrikusan, hanem életszerűen történik meg. Ugye nem véletlen az, hogy itt a képzeleti képünkön itt van az óvodás, mert hogy egy jó múzeum úgy gondolkodik, amely szeretné, hogy oda bemenjenek az óvodások, hogy a középpontjába az óvodás gyermeket állítja. Azt gondolom, hogy az korszerű, ami szakszerű, ami az óvodás testi, lelki szükségleteiből indul ki. Nagyon fontos a felnőtt viszonyulása. Mi megkérdeztünk fiatal felnőtteket, felnőtteket arról, hogy milyen múzeumi élményeik és emlékeik vannak, és a következő eredményeket kaptuk. Egyrészt nincs arról tudásuk, hogy milyen az élményszerű múzeumi tanulás, amikor erről kapnak egy saját élményt, akkor értik meg. Másrészt, amikor a saját emlékeiket és élményeiket kérdezzük tőlük, akkor a következőt mondják, ezek teljes testi érzékelést lefedő élmények, hogy hideg volt, egy meghatározott útvonalon kellett körbejárni, kicsit unalmas volt, furcsa illat volt, csendben kellett lenni, rendesen kellett viselkedni. A harmadik, amit még itt érdemes megemlíteni, és ami előszokott kerülni, hogy azt képzelik, hogy már meglévő sok ismerettel kell rendelkezniük ahhoz, műveltséggel, hogy jól érezzék magukat a múzeumban. Ezért nekünk egy nagyon fontos célunk az, hogy egyrészt újraírjuk ezeket az élményeket, másrészt az óvodások számára olyan pozitív élményeket alakítsunk ki, amik eltérnek ezektől a fiatal felnőttek által mondott élményektől. Nagyon fontosnak látjuk megmutatni, hogy kevesen foglalkoznak manapság az óvodások múzeumi tanulásával, egyrészt a múzeumi szakemberek között is. Nemrég egy konferencián mondta egy kiváló múzeumpedagógus számomra, hogy ő az, az idősebb gyermekekkel szeret foglalkozni. Szerintem ez egy nagy felkiáltójelet tesz a mi munkánk mellé, mert hogy nagyon fontos az óvodások múzeumi tanulásával foglalkozni. Tehát mi itt észrevettünk egy hiátuszt, ezt szeretnénk betölteni a kutatói és oktatói munkánkkal. Fontosnak tartjuk a szakmai együttműködéseket. A szakmai együttműködést a pszichológus, a pedagógus, a múzeumpedagógus, a múzeológus között, valamint a szakmódszertani szakemberek között, elsősorban azért, mert az óvodásnak van egy olyan nagyon sajátos gondolkodás és élményfeldolgozási útja, tanulási módja, ami alapvetően eltér a felnőttétől, alapvetően eltér a sebbülőkor gyermekétől, de még a kisiskolás korú gyermek gondolkodásától is eltér. Ezért a múzeumnak szükséges új és korszerű módszerekkel megtalálnia, ugye azt a kisovodást, amit önök az elején elképzeltek az előadásnak, és megtalálni azokat a korszerű és új utakat, amik elvezetnek az óvodás tanulási folyamataihoz. Amikor arról gondolkodunk, hogy hogyan hozhatjuk közelebb az óvodásokhoz a múzeumot, akkor nagyon fontos meg, átgondolnunk az érzelmek szerepét. Onnan indulunk ki, hogy az óvodás kétlábú járó érzékszerv, azt tanulja meg, amit szeret, attól tanul, akit szeret. Az érzelmeink nagyon erősen hatnak a tanulás teljesítményére. Amennyiben megnézik azt az ábrát, amit látható mögöttem, akkor azt látják, hogy az úgynevezett erauzás szintünk, vagy agyi alapaktivitási szintünk, amit hívhatunk érzelmeknek és motivációnak, amikor éppen alacsony, mert önök mondjuk alszanak az előadás közben, és úgy próbálnak jegyzetelni, láttam már ilyet, nem sikerült nekik, akkor kicsi a teljesítmény, vagy mondjuk önök nagyon összevitatkoztak valakivel, nagyon szerelmesek, akkor is kevésbé tudnak figyelni, kicsi a teljesítmény. Azt szoktuk mondani, hogy egy közepesen, magas, erreúzás szintre van ahhoz szükség, hogy a teljesítményünk egy megfelelő, jó teljesítmény legyen. Valójában itt és ezért van szerepe, nagyon nagy szerepe az óvodás érzelmeinek. Valon azt mondja, hogy a lendületes és közvetlen vonzódás a dolgokhoz a megértés előállapota. És ezt úgy is át kell gondolnunk, hogy a kapcsolatunkban az óvodással. Tehát, ha egy felnőtt azt érzi, amikor egy óvodás lát múzeumi környezetben, hogy inkább elfutna onnan, lássuk be, hogy ezt el tudjuk képzelni, akkor én azt kérem, hogy ne foglalkozzon óvodások múzeumi tanulásával, mert hogy a köztünk lévő, a felnőtt és az óvodás között lévő kapcsolat alapvetően meghatározza az óvodás tanulási folyamatait. Mérei Ferenc azt mondja, hogy a játék nem ok, nem cél, hanem maga a gyermeki cselekvés. A játék a kisgyermekkor legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenysége, a nevelés leghatékonyabb eszköze, melynek minden nap hosszantartóan, zavartalanul, szabadon meg kell valósulnia, mert hogy maga a játék hoz egy olyan derűs, örömteli állapotba az óvodást, amiben élettanilag képessé válik a tanulásra. Valójában a szorongó, vagy az unatkozó óvodás nem tanul. De amikor élettanilag egy olyan állapotban van, amit a játék a derű okoz, vagy az a feszültségváltozás, amit az előbb megnéztünk, akkor endorfinokat termel a szervezete, ugye azt látom, hogy pupillái tágulnak, csillognak a kis szemek, kis rózseskek az arcon, és akkor tudom, hogy tudom őket vezetni, jönnek velem, együtt tanulunk. Az óvodás gyermek esetében a legfejlettebb, az úgynevezett uh, epizódikus emlékezeti rendszer, amely a személyes önéletrajzi emlékeket tárolja, ezért nagyon fontos személyesíteni a múzeumot, illetve a személyes élményeit előhívni, hiszen akkor még nincs meg az a kognitív háló, ahová el tudná helyezni azokat az élményeket és információkat, amiket a múzeumban szerez. Tehát nagyon fontos a személyes élmények előhívása és az ebben való elhelyezése azoknak az információkat, amit szeretne átadni a múzeum. Az egyik legérdekesebb részhez érkeztünk, az óvodás gyermek gondolkodását úgy kell elképzelni, mint egy varázslatos, mágikus, képi-képzeleti gondolkodást. és Én azt javaslom önöknek, hogy képzeljék el úgy ezt a képi-képzeleti gondolkodást, mint egy kicsi magot, ami éppen a föld alatt van, és arra van szüksége, hogy táplálékokat kapjon. Vajon mivel tudom táplálni, játékkal, mesével, jó múzeumi foglalkozással, művészeti tevékenységekkel, történetekkel. És ebben az esetben, ha megfelelő táplálékokat kap ez a kicsi mag, akkor erős növény válik belőle jó, későbbi, erős gondolkodás. Nagyon szép a magyar nyelv, képesnek lenni. Azt jelenti, hogy tudok belső képzeleti képeket készíteni. Minden siettetés árt egy kis késés gyakran használ. Én ezt a mondatot felírtam a hűtőre, amikor óvodások voltak a gyerekeim, mert hogy az elmélyülés nagyon fontos ebben a gondolkodási periódusban, mert ez a későbbi önálló tanulásnak, illetve például az értőolvasásnak az alapja, hogy megerősödjön a képi képzeleti gondolkodás. Az is jellemzi ezt az időszakot, hogy amikor egy óvodás bemegy a múzeumba, akkor globálisan egészében ragadja meg azt, ami ott vele történik, és később a játékában fogja részekre bontani. Amikor önök valamire kíváncsiak, akkor visszatekerik a filmet, visszalapoznak a könyvben, az óvodás ezt a játékában teszi meg, újra és újra lejátsza, ami történt vele például a múzeumban, és ekkor bontja a részekre, ekkor analizál, ekkor érti meg. Fontos az átlelkesítés, hogy bizonyos természeti jelenségeket átlelkesít és megszemélyesít, hogy a napot mindig apa felhozza az égre minden egyes reggelen. Kutatások azt mutatják meg, hogy jó módszerekkel megtaníthatuk arra az óvodások, hogy például a nap, a hold és a Föld egymáshoz képesti viszonyát azt megértsék, sőt, azt is, hogy hogy mozog ez a három égítest egymáshoz képest. És ezek a jól megtanított négy-öt éves óvodások, amikor sétálnak mondjuk a mezőn és látják a napot vagy a holdat, akkor arra gondolnak, hogy ez követ engem. Tehát ugyanúgy megmarad a varázslatos gondolkodás, csoportos korú volt a lányom, amikor volt egy olyan ö, csoporttársa, az óvodában egy lány, aki vegetáriánus volt, ezt ő úgy képzelte el, hogy vegetári János, egy fiú van egy képen, az jobb oldalára képzelt egy nagysága tököt, a bal oldalára egy répát, és ez volt az ő fogalma arról, hogy vegetáriánus, miközben nagyon pontos magyarázatokat kapott, például az ő orvos minden kérdésére, és ez fontos, hogy... Pontos magyarázatokat kell adnunk felnőttként, de a természet-tudományos gondolkodás ok okozati összefüggéseinek átlátása nem elvárható az óvodástól. Amikor mozgatom az egeret mondjuk egy számítógép mellett, akkor látják azt, hogy a nyíl mozog. Miért? Ugye miért? Amikor ezt nem költői kérdésként teszem fel, akkor is azt látom a hallgatóknak az arcán, hogy ki tudja, és kit érdekel, ugye, de az óvodást még nagyon érdekli, mert őt érdekli még azt, hogy például miért zenél ez az adott játékszer, ugye hárátlanul szétszedi, nagyon drága játékszereit, talán önöknek is vannak olyan emlékei, hogy szétszeretek szerkezeteket, mert érdekelte a működésük, vagy érdekli azt, hogy a baba miért pislog, amikor lefekteti, és ezt a fajta igényt az ok okozat átlátására, ezt fontos megtartani az óvodás gyermek esetében. Egy egészséges óvodás egész nap kérdez. Bármennyire nehéz, bármennyire fárasztó, valójában mindig válaszolnunk kell röviden igazat ezekre a kérdéseire. Szintén nagycsoportos korú volt az a lányom, amikor megkérdezte tőlem, hogy anya, a pók beleragad a saját hálójába? Ugye én egy kicsit gondolkodtam ezen, ő okos, azonnal rávágta a választ saját kérdésére, nem. Már majdnem megkönnyebbültem, amikor azonnal kérdezett tovább, miért? Tudós nagykönyveinkben sem találtuk meg a választ, hallgatóimtól tudom, hogy azért, mert úgy építi a hálóját, hogy vannak olyan fokok, amik nem ragadnak, ő tudja és azon közlekedik. Szintén óvodáskorú gyermekem kérdése az, hogy a halat nem szúrja a száka? Ugye azt kell látni ezeknél a kérdéseknél, hogy ilyen jó kérdéseket feltenni ilyen problémákat megfogalmazni és meglátni, legközelebb akkor fognak tudni az obvodások, amikor már nagy tudós válik belőlük. Ha mindazt tiszteletben tartjuk az óvodás gyermekben, ha őt helyeztük középpontba úgy, ahogyan azt az előadás elején elképzeltük, akkor nézzük meg azt, hogy milyen lehet az a jó múzeum, ahova szívesen besétál egy óvodás. Az óvodást rabul kell ejteni. A bemutatásainknak, a kérdéseinknek, a magyarázatainknak, olyan színesnek, változatosnak, izgalmasnak kell lennie, ami rabul ejti az óvodás képzeletét, figyelmét, hogy ne kelljen külső eszközökkel fegyelmezni. Előfordulhat az, hogy az óvodások hangosabbat, többet mozognak, mint például az idősebbkorú gyermekek vagy a felnőttek egy múzeumban. Ezekben az esetekben érdemes jó ötletekkel, humorral oldani az adott konfliktus helyzetet. Hallottam olyat, amikor az óvodásokat, akik egy kicsit hangosabbak voltak, úgy fegyelmezte meg az óvodapedagógus, hogy csipörötette a kezét és azt mondta, hogy na most már aztán előveszem a mérges gomba kalapomat. Ugye akinek ezt mondták óvodás korában, ő nyolc évesen azt kérdezte tőlem, hogy szerinted a hajninak tényleg volt mérges gomba kalapja? Úgyhogy ez uralkodj magadon, vagy ezt nem szabad, azt nem szabad, felszólítások helyett sokkal jobb a képi-képzeleti gondolkodást használni itt is, amiről már beszéltem az előadásban. A jó múzeum olyan életszerű helyzetek elé állítja a gyermeket, olyan probléma megoldó helyzeteket ad a számára, amiben nem algoritmikus gondolkodásra van szükség, hanem probléma megoldó stratégiákat kell mozgósítani valójában elősegíti a generációk közötti párbeszédet, és a Jó Múzeum a gyermekről szól, a gyermekkorról, az időben és térben folyamatosan változó gyermekkorokról, az ő élményvilágaikról, az ő életvilágaikról. Kutatások azt mutatják, hogy amennyiben érdekes volt az a múzeum pedagógiai foglalkozás, ahová az óvodapedagógus elvitte az ő óvodás csoportját, akkor az óvodapedagógus elviszi a felnőtt barátait, elmegy újra ugyanabba a múzeumba, illetve a gyerekek elviszik a szüleiket, elviszik a nagyszüleiket, és így kialakul a kultúra átadásnak egy új, nagyon természetes áramlása. Ez a mi kutatási és oktatási projektünknek az egyik legfontosabb feladata. Az lenne jó, hogyha minél több olyan múzeum lenne Magyarországon, amely szakértelemmel, szeretettel várja az óvodáskorú gyerekeket, az ő szüleiket, nagyszüleiket, óvodapedagógusaikat, illetve ha egyre több olyan óvodapedagógus lenne, aki kihasználná ezt a kiváló tanulási terepet az óvodás csoportja számára. Nagyon fontos, hogy azt elvigyék ebből az előadásból, hogy valójában a múzeum a játékkal, a mesével, a saját élmények előhívásával nem elvezeti az óvodás gyermeket a valóságtól, hanem szakértő módon vezeti a valóság felé. Jelenleg a nagyon drága játékszerek a rajzfilm áradat korában a gyermekkel töltött minőségi idő, illetve a szakértelem az, amiből a legkevesebb van, ezért ezek a legdrágábbak. Milyen érdekes lenne, hogyha az előadás elején elképzelt óvodás, vagy valaki önök közül, aki meghallgatta ezt az előadást, egy esős vasárnap délutánon arra a kérdésre, hogy na, mit csináljunk ma, azt válaszolná, hogy menjünk múzeumba. Köszönöm szépen a figyelmet. Mindenki akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.